Minä olen Maria Lassila Merisalo ja esittelen nyt tekemäni mallin, jonka avulla voi arvioida erilaisten asiantuntijalähteiden merkitystä, edustavuutta ja käyttöarvoa. Asiantuntijuutta on monenlaista ja monentasoista. Tässä viime vuosien aikana asiantuntijuuden käsite ja määritelmät ovat muuttuneet ja emme käsitä asiantuntijuutta enää ainoastaan korkeiden auktoriteettien asiantuntijuudeksi tunnistamme ja tunnustamme, että asiantuntijuutta on monilla eri tasoilla ja monenlaisilla eri ihmisillä. Toisinaan näiden asiantuntijuuksien arvon ja edustavuuden ymmärtäminen ja hahmottaminen saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Ja toivottavasti tästä mallista on apua sekä oman tekstin tuottamisessa erilaisten asiantuntijalähteiden käsittelyssä siinä omassa tekstissä, sekä toisaalta sitten myös mediasisältöjen ja sosiaalisen median kuluttamisessa. Tämä malli on tehty Hämeen ammattikorkeakoulussa. Ja se on julkaistu CC-lisenssillä. Tämä nimenomainen lisenssi tarkoittaa sitä, että voit käyttää, muokata kehittää tätä mallia edelleen haluamallasi tavalla, kunhan julkaisit sen uudelleen käyttäen tätä samaa CC-lisenssiä ja mainitset nämä tekijätiedot. Otetaan esimerkiksi semmoinen julkisuudessa hankalakin ja, ja aika ristiriitainen asia ja ilmiö kuin rokotteiden haittavaikutukset. Ja kun me lähdemme niitä asiantuntijuuksia tässä hahmottamaan ja arvioimaan, niin ensimmäinen kysymys on Lyhykäisesti, eli kuka? Eli millaisesta asiantuntijasta on kyse? Seuraava kysymys voisi olla, että mitä? Eli minkälaista lähdeaineistoa, sisältöä tämä asiantuntija saattaisi tuottaa ja mistä me voimme sellaista löytää? Ja sitten kolmas on sitten ehkä se arvo. Avataan tätä arvoa sitten hiukan myöhemmin. Se on tässä ehkä pikkusen hankala sana, mutta se hahmottuu sitten, kun päästään eteenpäin. Eli ensin meillä on tieteellinen asiantuntija. Tämä tieteellinen asiantuntija voi olla vaikkapa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija tai jonkun yliopiston. Tutkija. Eli hänellä on laaja teoreettinen tausta tästä aiheestaan ja lisäksi hän on tehnyt tutkimusta valtakunnallisesti, mahdollisesti tehnyt kansainvälistä vertailua, ehkä jotakin pitkittäistutkimusta ajassa pitkälle liikkuvaa. Hänellä on laaja ymmärrys rokotteiden haittavaikutuksista ihan kansanterveydellisellä ja globaalilla tasolla. Minkälaista aineistoa häneltä sitten voi saada? Häneltä voimme löytää esimerkiksi tieteellisen tutkimusartikkelin. Ja tällaisen tieteellisen asiantuntijan ja hänen tuottamansa tiedon arvo. Kuvaan sitä tässä tällaisilla rukseilla. Edustakoon ne nyt sitten ihmisiä tai ihmisryhmiä. Yhtä kaikki tässä hahmotan nyt sitä, että tieteellisellä asiantuntijalla on hyvin laaja ymmärrys tästä aiheestaan ja yleisellä tasolla. Eli hän pystyy kertomaan tilastollisia faktoja, mutta ei välttämättä sitten pysty kertomaan, että mitä täällä yhden x takana ehkä piilee. Otetaan seuraavaksi sitten ammatillinen asiantuntija. Tässä nimenomaisessa aiheessa ammatillinen asiantuntija voi olla esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja. Eli jos hän on pitkään ollut urallaan, niin hänen käsiensä kautta on kulkenut ehkä jopa tuhansia rokotteita. Suomen rokotusohjelman mukaisesti eri-ikäisille lapsille. Ja hänellä on hyvin laaja käytännön ä, ammattitaidon tuoma ymmärrys siitä, että millaisia ne haittavaikutukset sitten tyypillisesti on. Hän opastaa perheitä, että miten tulee toimia, jos lapselle nousee kuume tai tulee ihoreaktioja, niin edelleen. Ja hän myös tietää, että millä tavalla sitten perheet esimerkiksi ottaa yhteyttä, jos näitä haittavaikutuksia ilmenee. Eli hänellä on, on käytännön ymmärrystä hyvinkin laajasti. Ja hänen tietoamme voidaan sitten löytää esimerkiksi alan ammattilehden artikkelista, johon häntä on ehkä haastateltu tai äh, hän on saattanut jopa kirjoittaa jonkun oman kokemuksen aiheesta. Ja tässä tilanteessa meillä on ihan reipas aineisto, mutta tämä ei perustu järjestelmälliseen, systemaattiseen tutkimukseen. Siitä huolimatta se on ihan tämmönen merkittävä käytännön kokemuksen synnyttämän aineista. Seuraavaksi meillä on sitten vielä yksi malli tai tyyppi tässä mallissa. Eli meillä on kokemusasiantuntija. Ja näiden merkitys on, on viime vuosina erityisesti korostunut. Tässä tapauksessa kokemusasiantuntija voisi sitten olla vaikka nuori, joka on sairastunut vakavampaan sairauteen rokotteen haittavaikutuksena esimerkiksi narkolepsiaan. Ja se, mitä häneltä voimme sitten saada ja löytää lähdeaineistoksi, on esimerkiksi blogijuttu, somepostaus tai ehkäpä joku. Ihan journalistisessa mediassa kirjoitettu juttu. Ja mikä on sitten tämän lähteen arvo? Se on se yksi x. Eli se on se yhden henkilön kokemus. Ei sen enempää. Se on silti merkittävä, koska se menee tyypillisesti hyvin syvälle. Eli tämä henkilö pystyy kertomaan oman tarinansa äh, hyvinkin seikkaperäisesti ja kattavasti. Siinä missä taas sitten tämä tieteellinen asiantuntija puhuu tilastojen tasolla. Ja nyt meidän tulee muistaa ja ymmärtää se, että miten näitä eri asiantuntijuuksia voi hyödyntää. Eli kokemusasiantuntija on esimerkiksi jourannistisen median kannalta siinä mielessä hyvin houkutteleva, että, että hänellä on tarina ja hän pystyy kertomaan, hyvin tunteikkaasti esimerkiksi oman sairaskertomuksensa siitä, miten hän ää, rokotteen seurauksena joku geenimutaatio aktivoitui ja, ja hän sairastui sitten lopulta siihen narkolepsiaan, joka on äärimmäisen traaginen ää, ja epäonninen tapahtuma, mutta se ei ole yleinen totuus. Eli sitä ei tule sellaisena kertoa. Jos, jos tällainen tapahtumaskenaario on todennäköisyydeltään niin häviävän pieni kuin esimerkiksi näissä rokoteasioissa on, niin me ei voida esittää näitä niin kuin samanarvoisina näitä eri lähteitä. Ja se on esimerkiksi journalismissa välillä vähän hankalaa, koska journalismin yksi perusperiaatteista on pyrkiä tasapuolisuuteen. Mutta tasapuolisuus ei tarkoita sitä, että nämä eri puolet olisivat niinku tasavahvat keskenään, koska nämä eivät vaan yksinkertaisesti ole. Vastaavasti esimerkiksi opinnäytetyötä tehdessä kokemusasiantuntija voi kyllä käyttää semmoisena keskustelun kuljettajana ää, ja, ja tota, niin asian eteenpäin viejänä. Ja tämmöisenä case-esimerkkinä, että, että minkälaisia... Ää, Tapauksia esimerkiksi mediassa on noussut käsittelyyn tästä aiheesta, mutta totuutena ja totuusarvoisena tätä ei voi käyttää, tämä on yhden henkilön kokemus. Sen sijaan tämä tieteellisen asiantuntijan antama tieto on se, johon me voidaan viitata totuutena. Toki tiedekin on uudistuvaa ja itse itseään korjaavaa, eli aikanaan maapallo on ollut litteä ja se on ollut totta, mutta... Paras mahdollinen totuus, joka meillä on tällä hetkellä saavutettavana, löytyy täältä tieteellisen asiantuntijan luota. Ammatillinen asiantuntija on sitten jotakin siitä väliltä. Eli hänellä on kyllä tunnistettava asiantuntijuus ja osaaminen, mutta hän ei siltikään lähteenä ole tieteellisen asiantuntijan veroinen. Eli kaikki nämä asiantuntijuudet ovat valideja, ne ovat eritasoisia ja eri syvyisiä. Ja niitä voidaan eri tavoin käyttää, mutta täytyy tunnistaa se, että ne eivät ole keskenään samanarvoisia, eikä niihin kaikkiin voi viitata ää, totuutena. Ja tämä on nyt sellainen malli, jota voi hyödyntää silloin, kun itse tuottaa asiatekstiä, erilaisia asiatekstin lajeja. Ja vastaavasti sitten, kun me kulutetaan mediaa ja sosiaalista mediaa, niin on hyvä myös muistaa, että esimerkiksi yhden koskettavan kokemusasiantuntijan tarinan kautta ei kannata tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä siitä, miten asiat sitten todellisuudessa ovat. Kiitos.